السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے آج کے ایک اور بلاگ میں آپ کو شامدید کرتے ہیں اور ہم آئے ہیں مری میں اور اویس بھائی ابھی کاٹ رہے تھے چکن ساک بڑی زیادہ بھوک لگ رہی تھی ایک تو رش اتنے تیسرا دن ہے آج عید کا اور بہت زیادہ رش ہے دو گھنٹے میں ہم پہنچے اوپر مال روڈ کی طرف کشمیر پوائنٹ پہ ہیں کشمیر پوائنٹ پہنچے تو بس بھوک لگ رہی تھی ہم رہے تھے پکوڑے گرم گرم پکوڑے مل جائے لیکن نہیں ملے تو یہ ہے کہ چکن کا دے کا اب کڑھائی بند ہی ہے تو وہ ہماری جناب ٹیم بیٹھی بھی ہے ہے یہ جناب جتنے بھی وہ ان کو کافی دھوپ لگی ہوئی وہ دیکھیں جی اپنا اپنا لیکن ذرا وہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا آنکھوں کے سامنے مطلب یار ایسے نہیں ہوتا ہے ہم بیٹھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اس دفعہ چلے ہوا ہے کہ ہم نے ان کو بتائیں اور یہ چکن ماننے خود اپنے آنکھوں سے کاٹا ہے اچھا اور یہ دیکھیں بھائی بہت امپارٹنٹاری کڑھائی اپنے گھر دو ڈبے ڈال دیے ایک ڈال دال وہ اچاری وہی نہ دوستوں سے مل پائے پہلے میں اپنی کڑھائی तो دکھاؤں میں آج آپ کو اپنے بہت عزیز دوستوں سے ملانے لگو جو پہلے آپ کو کسی بھی یہ ہمارے یاسر صاحب ہیں السلام علیکم صاحب آپ کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے جو آپ کی یہ جو اشتہار چلنے لگا آپ کا یہ کیا سین ہے پتا چل السلام علیکم سر سر اپنا تعارف کرائی اس میں देड़ देड़ देड़ है। है। फुल और ये तो नमान भाई आपको पता है किसी तरफ इधर आए ना इधर आए ना इधर आए ना असल री कैसे आप ठीक है इधर इधर इधर कैसे जा रहा है है इनको, बोले के, इनको बोले नमान पाशा का चैनल सब्सक्राइब वीडियो को जबरदस्त जबरदस्त अभी, अभी चलेगा आगे, हो आगे। अभी और चलेगा आगे सर حال چال پوچھے بھائی کا ٹھیک ٹھاک ہے پیچھے تو بہت گرمی تھی ادھر ادھر فٹ ہو گئے ادھر فٹ ہو گئے یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں جی سارے یہ کیا کہتے ہیں اویس بھائی کے گاؤں سے آئے ہیں اور اویس بھائی کے رشتے دار ہیں اور کیا کہتے ہیں بڑے اچھے پیارے بھائی ہیں ہمارے میں گھر پہ تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آؤ چلے آ چلتے ہیں तो मेरी आए हैं दो घंटे फंसे रहे हैं बहुत टाइम है। आने में अभी भूख शक्त लग रही है कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई बन रही है यहाँ पे लेकिन अफसोस ये हमारी नहीं है किसी और क्लाइंट की है ہماری ویلی یہاں پر ہے جو ابھی بن رہی ہے ابھی تو ڈلی ہے ابھی ڈلی ہے ابھی اس میں ٹائم لگے گا کاشی ہماری ہوتی ہے ہم یہ کالے تھے یہ لال کسی اور کی ہے ان کی ہے سامنے والوں کی کتنا ٹائم لگے گا ہماری کڑھائی میں پندرہ منٹ میں بن جائے گی چلو ہماری بہت ٹائم لگنا منزل تک پہنچنے کے لیے ویسے بہت رش ہے تم موسم تو بہت پیارا yeah. اتنا خوبصورت ہے yeah. ہے اتنا خوبصورت yeah. کہ پنڈی سے ہم نکلے تو ہمیں کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور یہ کہ ٹھنڈ بالکل بھی نہیں مطلب پسینے آ رہی تھے اتنی گرمی تھی وہاں پہ جب سے یہاں پہ آئے ہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے کافی زیادہ آپ کو آئیڈیا تو ہوگا مری کا یار کہ ٹھنڈ کتنی ہوتی ہے یہاں پہ اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ٹھنڈ ہے ایک تو مہاراشٹر کا دھرولا जैसे किसी ठंडी जगह पे जाते हैं फॉरन मशरूम ढूंढने के लिए जाते हैं मशरूम मिले बस कहीं पे अरे बाप बापरे वो ठंड है यार تو سو روپے لگیں گے شکر ہے لے کیوں پڑی سے چلے ہوئے سارے معاملات میں بھی ذرا ہے اور شم کے بعد جتنا سکون ملتا نا ہمیں نہیں ملا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا है تو ہوا اسی سکون کی حالت میں یہاں کاٹن پائی ہوئی ہے سردی نا آپ یہاں کا سامنے लला हमारी कढ़ाई किधर की है ये वाली है लड़के किधर गए हमारे बंदे किधर गए कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है ये देखें लाला त्यार है گریوی زیادہ نہیں رکھی جا اچھا رکو روکو آلموسٹ کڑھائی ماری تیار ہے اور سخت بھوک لگ رہی ہے سخت قسم کی تو یہ ہے کہ دس بار روٹیاں کھا لیں گے لیکن کھانے نہیں ہوگی دل ایسی کرے اتنی تک بھوک لگی ہوئی ہے وہ بندے مارے دیکھیں وہ سامنے اندر جا کے بیٹھ گئے اتنی سخت ٹھنڈ ہے باہر کہ یہاں پہ نہیں بیٹھا جا رہا ٹھنڈ کافی ہے اس لیے وہ زیادہ اندر جا کے بیٹھے اے سی میں دھنیا کیا خوبصورت خوشبو آ رہی ہے धनिये की कढ़ाई में जाते सारी अभी इन्होंने धनिया डाला और इतनी प्यारी कढ़ाई में जाते सारी अभी अदरक डालेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी और बनाएंगे दही माशाला माशा इससे अभी बनेगी ग्रेवी डाला अभी इसे ग्रेवी बनेगी और प्यारी से बनेगी अभी अचार मेरे ख्याल में नहीं डाला خوشبو ہاں اتنا ٹھنڈا پانی ہے آج برف ہو گیا کام ہی نہیں کر رہے اب اتنا ہی اختیار ہے اور ہمارا کھانا آ چکا ہے <تصفح> اے, کیا بات ہے جی کیا بات ہے دل لے لیا پٹھان تھی اتنی خوبصورت کڑائی دیکھنے میں لگ رہی ہے بھی صحیح ہو کیوں جی کیا کہتے ہیں آپ बहुत प्यारी है माश्योला, माश्योला, पूरी है मेरा तो है पूरी तो बस इसमें अच्छा جی؟ جی جتنی, کیے بھوک کا جتنی بھوک برداشت کی ہے جتنا ہم نے فاصلہ طے کیا رش میں اس کا ہمیں پھل مل گیا بہت مزے کیے ایک بندہ ہونا چاہیے میرے ساتھ جو میری ساری حرکات دکھائی ہے اب تو آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے کل کھا ہے تقریباً تیئیس روٹیاں ہم چھیے ہیں تقریباً تیئیس ایک روٹیاں ہم چھینکے ہیں ایک کڑائی پوری بھی نہیں ہوئی ہماری اور ایک ملٹ پھر اس کے بعد ایک دال ماشروم گا ہم نے اس کو کھایا ہم نے پھر اس کے بعد چائے پی ہم نے راجا جی تو کہہ رہے تھے کہ ہم چلتے ہیں کہ مال روڈ پہ چلتے ہیں لیکن بالکل ہمت نہیں تھی اور نیند آ رہی تھی سخت ان کا مسئلہ نہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا سویرے ڈیوٹی میں بھی है ہے اپنے آفس جانا ہے تو اس لیے پھر نکلے ہیں وہاں سے اپنی یہ ہے کہ زمین دار ہی ہے بس ہٹ جائیں گے تو یہ ہے کہ سوچیں گے آج کا ولاگ چھوٹا سا تھا نارمل سا بڑھانا نہیں تھا لیکن بس وہ بائی چانس ذہن میں آیا گیا آپ کو اپنے دوستوں سے بھائیوں سے ملوا رہے باقی دادوں کے یار میں ہی آیا ہوں تو باقی ٹھیک ہو گیا تھا جی ہاں